пом пом си мокин се Айد и Hmmmaram диреко против... утре т колко и а ти не Деятът раздване е щуре, тя попива 500 Малките, малките, малките са до 27,90 квадрата. Това има И както видиш, отива тилозик зад.